Alexis Tsipras, le Premier ministre de la Grèce, est l'invité exceptionnel du Figaro Live. Alexis Tsipras, bonjour. Vous êtes à Paris pour recevoir deux prix le prix du courage politique remis par la revue Politique Internationale et le prix de l'engagement européen remis à la Maison du Barreau de Paris. Mais est-ce que vous allez aussi, pendant ce séjour, rencontrer Emmanuel Macron Non. Yeah. Eh, Έχω μια διαρκή και πολύ ε, ουσιαστική επικοινωνία με τον Εμμανουέλ. Νομίζω ότι παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουμε, μοιραζόμαστε κοινέ ελπίδες και κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και πιστεύω ότι αυτή η στενή ε, συνεργατική σχέση συνεχίζει μια μακρά παράδοση καλής συνεργασίας και άλλη υποστήριξης των δύο χώρων. Alors, il y a deux ans et demi, la Grèce a failli sortir de la zone euro. On parlait alors de Grexit. Euh, par ailleurs, cela fait sept ans que votre pays est sous la tutelle financière de l'Union Européenne et du FMI. Est-ce que, comme prévu, vous pensez que la Grèce pourra se passer de ce programme d'aide financière et de ces conditions parfois jugées dures à partir de l'été prochain? La vérité est que euh, l'Eglise et l'Eglise et ont fait beaucoup de temps τίμημα μιας ευρωπαϊκής κρίσης και λανθασμένων επιλογών, λανθασμένων συνταγών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εφτά χρόνια είναι πάρα πολλά και οι θυσίες του ελληνικού λαού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ προσωπικά εξελέγει την πρώτη φορά το 2015 α, βασιζόμενος στην α, α, επιθυμία, στη βούληση του ελληνικού λαού να διεκδικήσουμε μαζί με τους ετέρους μας μια διαφορετική πορεία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δυστυχώ, οι διαπραγματεύσεις της πρώτου εξαμήνου ήταν δύσκολες, σκληρές. Δεν είχαν όλοι στην Ευρώπη την ίδια άποψη. Κάποιοι επέμεναν στο ότι η Ελλάδα έπρεπε να τιμωρηθεί. Καταφέραμε όμως να αποφύγουμε τα χειρότερα. Διασώσαμε την παρουσία της χώρας μέσα στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Α, αποφύγαμε τις λογικές των διαιρέσεων, τις διάσπασεις της Ευρώπης, που κάποιοι είχαν ετοιμάσει και καταφέραμε να έχουμε μια προσαρμογή πολύ πιο ομαλή από αυτή που γνώρισε η Ελλάδα τα πέντε πρώτα χρόνια. Και τώρα, εκεί όπου όλοι οι προηγούμενοι απέτυχαν, εμείς πετυχαίνουμε. Έχουμε επιστρέψει τη χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 2% το 2017, 2,5% προβλέπεται για το 2018, καταφέρνουμε να έχουμε μια εξαιρετική απόδοση της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα ανβλίνουμε τις ανισότητες που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Όλες οι προβλέψεις και οι διεθνείς αναλυτές και οι αγορές τα αναγνωρίζουν λένε ότι η Ελλάδα θα τελειώσει αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια τον Αύγουστο 18. Γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά, αυτός είναι ο σκοπός μας και ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια C'est peut-être un caprice de rêve, mais ma pragmatisme qui m'esteveve et qui va en justement, les créanciers de la Grèce, le Fonds monétaire international et l'Union européenne, ont promis de faire un geste pour alléger la dette grecque, rappelons qu'elle est abyssale, elle représente 180% du produit intérieur brut. Est-ce que vous, euh, Premier ministre grec, vous attendez à un geste de Paris pour alléger cette dette Permettez-nous, s'il vous plaît, d'y partir immédiatement πολύτιμη συμφωνία, πολύ σημαντική συμφωνία του Eurogroup του Ιουνίου, α, του περασμένου Ιουνίου, 15, 15 Ιουνίου, όπου ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο α, προκειμένου να δούμε και εμείς και οι πιστωτές το πρόβλημα του ελληνικού χρέους μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Όχι μόνο ως πρόβλημα χρέους ως προς το ΑΕΠ, mm -hmm. αλλά και ως α, πρόβλημα δυνατότητας αποπληρωμής από την Ελλάδα των α, α, υποχρεώσεών της τα επόμενα χρόνια. Διασφαλίστηκε λοιπόν με ένα α, πλαφόν της τάξης του 15% α, των των α, α, οικονομικών, α, α, οικονομικών αναγκών, ο, α, δαπανών ότι η Ελλάδα δεν θα υπερβαίνει αυτό το ποσοστό. Ταυτόχρονα, η γαλλική πρόταση για έναν μηχανισμό που συνδέει την προοπτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με τα απαραίτητα μέτρα για το χρέος, δημιουργεί την αίσθηση ότι η εταίροι μας θα είναι σύμμαχοι μας στον κοινό σκοπό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως, τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσαφινιστούν το επόμενο διάστημα, και εκεί χρειάζεται από την πλευρά της, των ευρωπαίων εταίρων να υπάρχει μεγαλύτερη γενναιότητα. Για πιο γενναία βήματα όσον αφορά την αποσαφήνιση των μέτρων αυτών. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια διαρκής αντιπαράθεση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη μια πλευρά και στην ευρωπαϊκή ηγεσία από την άλλη πλευρά. Εμείς ε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα η καλή θέληση από όλες τις πλευρές ώστε να βρεθεί η βέλτιστη εκείνη λύση που δεν θα ανατρέψει την είδη θετική πορεία, την ομαλή πορεία ε, επανισόδου της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και που θα δώσει προοπτική ασφάλειας στους επενδυτές για τα επόμενα χρόνια μέσα από ένα... Από, από έναν ανασχεδιασμό, δηλαδή profiling είναι η ορθή λέξη στα αγγλικά, του ελληνικού χρέους προκειμένου να δοθεί ε, αυτό που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια στις διεθνείς αγορές και δεν ήταν άλλο από την εμπιστοσύνη. Ah. Emmanuel Macron Athen, Grèce pour prononcer un discours την septembre για να vous avez vous-même exposé votre vision de Est-ce que vous pouvez nous dire point divergez cité Marx, που δεν είναι forcément dans les références d'Emmanuel Macron. Ναι, είναι αλήθεια, και φαντάζομαι ότι θα τον έχει διαβάσει. Έχουμε διαφορετικέ πολιτικές και ιδεολογικέ αφετηρίε με τον Εμμανιουέλ. Όμω πιστεύω ότι σε πολλά πράγματα μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα. Το κοινό όραμα ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ελκυστική ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Το κοινό όραμα ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε μπροστά αν δεν κάνουμε γενέα βήματα, αν δεν πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Το κοινό όραμα ότι πρέπει να εκδημοκρατικοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις με διαφάνεια, ότι δεν πρέπει να παίρνουμε αποφάσει πίσω από κλειστές πόρτες, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ένα φόρουμ συζήτησης ε, ηγετών ή τεχνοκρατών, όπου στο τέλος γίνεται πάντα αυτό που θέλει ο ισχυρός. Και στην προηγουμένη περίπτωση ο ισχυρός ήταν ε, αυτό που είχε την οικονομική ηγεμονία, δηλαδή η Γερμανία, μην κρυβόμαστε. Ε, ταυτόχρονα όμως, μοιραζόμαστε και το κοινό όραμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά μέσα από την ανάδυση των εθνικισμών, των σοβινισμών, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε την κυριαρχία των κρατών μας, μοιράζοντα όμως κυριαρχία μεταξύ μας. Είμαστε με δύο λόγια ευρωπαϊστές. Ο Εμμανουέλ βεβαίως είναι, θα έλεγα σε πολλά πράγματα, α, σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που είμαι εγώ, σεβόμαστε τις απόψεις ο ένας του άλλου, άλλωστε αυτός είναι ο θεμέλιος λήθο της ευρωπαϊκής ιδέας. Να σεβόμαστε ο ένας του άλλου και εκεί που υπάρχει κοινό πεδίο να συνεργαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Εγώ έξεπλαγην που στην Πνίκα, α οι δύο ομιλίες μας είχαν πολλά κοινά σημεία. Πολύ περισσότερα πόσα κάποιοι θα περιμένανε. Και πιστεύω λοιπόν ότι η παρουσία του Εμμανουέλ στο Συμβούλιο Κορυφής είναι μια ευκαιρία για να σμπρώξουμε όλοι μαζί για πιο γενναία βήματα στην κατεύθυνση της εβάθυνσης, des politiques et dans l'Europe. Très bien. Alors, vous revendiquez votre, votre attachement à l'Europe. Euh, sur le plan économique, vous appelez les entreprises européennes et françaises à venir investir en Grèce. Et pendant ce temps, on voit les investisseurs chinois s'implanter de plus en plus en Grèce. Il y a le cas emblématique de l'armateur Cosco qui contrôle désormais le port d'Athènes et qui s'intéresse à des chantiers navals. A Paris, on parle parfois d'échecs européens à ce propos. On dit que cette présence chinoise pose un vrai problème de souveraineté. Que répondez-vous στη ζωή, στη φύση, οποιοδήποτε κενό καλύπτεται. Έτσι και στην οικονομία, έτσι και στην πολιτική. Τα προηγούμενα χρόνια για την Ελλάδα η Ευρώπη ήταν μόνο μορία. Ήτανε μόνο αξιολόγηση και μορία και λιτότητα. Για κάποιους άλλους η Ελλάδα ήταν ένας ενδιαφέρον ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ήταν μια ευκαιρία. Οι Κινέζοι τα χρόνια της κρίσης άρπαξαν αυτή την ευκαιρία, επένδυσαν στην Ελλάδα. Και ξέρετε, στην οικονομία όποιος παίρνει ρίσκα, πετυχαίνει στο τέλος. Σήμερα πιστεύω ότι α, η Ευρώπη, οι Γάλλοι, είναι άποψη και του Εμμανουέλ Μακρόν αυτό, οι Γάλλοι επενδυτές πρέπει να, να αρπάξουν τη μεγάλη ευκαιρία. Η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κρίσης, ξανάρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, επιστρέφει, Uh, επιστρέφει με πολύ θετικέ προοπτικές. Έχουν γίνει τόσε μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα που δεν έχουν γίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταρρυθμίσεις που καθιστούν την οικονομία μα ελκυστική και βεβαίω σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη Ελλάδα ω χώρα του ευρώ. Αλλά ταυτόχρονα στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, με μια εξαιρετική τοποθεσία στην, στον παγκόσμιο χάρτη, με ένα εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετική ομορφιά. Με δυνατότητες σημαντικές και στον τουρισμό αλλά και στην ενέργεια, στις επικοινωνίες, στις νέες τεχνολογίες, με ένα εξαιρετικά δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο, η Ελλάδα λοιπόν είναι μια ευκαιρία. Αν αυτό δεν το αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι οι επενδυτές, θα το αντιληφθούν άλλοι. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα στα πλαίσια ενό υγιού ανταγωνισμού θα πρέπει να καλύψει η Ευρωπαϊκή πλευρά το κενό που αφήσε, και νομίζω ότι το έχει αφήσει μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλε περιπτώσει. Combler ce vide qu qu'elle a laissé. Euh, qui a fait une sortie euh, brillante sur les marchés euh, au mois de, de, de juillet, qui est encore dans ce processus-là, euh, qui, qui veut attirer les investisseurs, on a l'impression quand même qu'il y a un frein, qu'il soit bureaucratique, qu'il soit euh, archéologique, notamment avec le LED Project. Est-ce que vous, avez, vous pouvez apporter une réponse au frein euh, bureaucratique que pourraient euh, trouver certains investisseurs Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα ευνομούμενη και μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρα έχουμε και την, το δικό μα νομοθετικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τον νόμο. Ταυτόχρονα όμω είμαστε αποφασισμένοι να άρουμε εμπόδια, γραφειοκρατικά εμπόδια και να επιταχύνουμε όσο μπορούμε τι διαδικασίε, γιατί πράγματι οι άμεσε ξένε επενδύσει αποτελούν προπόθεση για την ανάκαμψη τη οικονομία. Ο μεγάλο μου, μου στόχο είναι να ξανακερδίσουμε την εργασία. Για να κερδίσουμε την εργασία, χρειαζόμαστε επενδύσει που θα φέρνουν δουλειέ στου νέου ανθρώπου. Αναφερθήκατε στη γραφειοκρατία. Είναι νομίζω μία μάστιγα των καιρών, δεν αφορά όμω μόνο την Ελλάδα. Αφορά και τη Γαλλία, αφορά και άλλε χώρε. Από εκεί και πέρα, δεν θα ήθελα να συνδέσουμε όμω τη γραφειοκρατία με την ανάγκη να τηρήσουμε την νομιμότητα, να τηρήσουμε του κανόνε διότι έτσι πρέπει να γίνεται σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό που είναι το πιο σημαντικό, πέραν από την ανάγκη πάταξης τη γραφειοκρατίας και πιστεύω ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάνουμε στο δημόσιο, ιδιαίτερα με την βοήθεια, με τη συνεισφορά α, της Γαλλίας, της γαλλικής κυβέρνησης, αυτή μα την μεγάλη προσπάθεια, πέραν από αυτό όμως χρειάζεται να χτυπήσουμε και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα χρειάζεται να χτυπήσουμε αυτό που για πάρα πολλά χρόνια συνέβαινε στην Ελλάδα, όπου ένας επενδυτής για να μπορέσει να προχωρήσει μια δουλειά δεν έπρεπε μόνο να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, αλλά έπρεπε α, να δώσει και κάτω από το τραπέζι χρήματα σε κρίσιμους κρίκους, σε κρίσιμα γρανάζια της α, α, πολιτικής ή της δημόσιας διοίκηση για να προχωρήσουν οι επενδύσει του. Αυτό στην Ελλάδα αποτελεί παρελθόν και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Βεβαίω έχουμε δυσκολίες μπροστά μας, τις αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα. Και είμαι βέβαιος ότι οι πολύ σημαντικές επενδύσεις θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα, όπως μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει. Θέλω να σας πω ότι το 2016 είχαμε αύξηση 160% των ξένων επενδύσεων, άμεσων επενδύσεων, ενώ στο πρώτο εξάμειο του 2017 είχαμε 170% αύξηση. Ξεπεράσαμε, λοιπόν, μία πενταετία από επένδυση και βρισκόμαστε σήμερα σε μία τροχιά πάρα πολύ θετική. Ναι, βεβαίω θα δω και θα τους ξαναδώ. Γιατί τους έχω δει και στην Ελλάδα. Έχουν έρθει αρκετοί από αυτού στην Ελλάδα. Έχουμε σημαντικές συνεργασίες ανεξελίξει. Υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και πράγματι, η Ελλάδα σήμερα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία. Έξι χρόνια κρίσης, μια μεγάλη εσωτερική υποτίμηση. Σήμερα διαμορφώνονται σημαντικές ευκαιρίες και σημαντικές δυνατότητες που πιστεύω ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα δεν θα τις αφήσει να πάει χαμένη. Και οι Γάλλοι έχουν και έναν ακόμα λόγο να μην τι αφήσουν αυτές τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Uh, <σχερδόν> Θα συναντήσω μια σειρά από επενδυτέ όπω συνάντησα και στην Αθήνα αρκετέ φορέ. Δεν ναι, θα ήθελα να πω συγκεκριμένα ονόματα αλλά θα σα πω ότι θα συναντήσω επενδυτέ με πολύ σοβαρό ενδιαφέρον να επενδύσουν στην Ελλάδα. Προτιμώ λοιπόν να ανακοινωθούν αυτέ οι επενδύσει και να μιλήσουμε με ονόματα όταν ανακοινωθούν και πιστεύω ότι θα γίνει πολύ σύντομα παρά να σα πω εκ των προτέρων. Α ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτέ οι συναντήσει δεν θα είναι τυπικού χαρακτήρα, θα είναι πολύ ουσιαστικές, ώστε πολύ σύντομα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων. on va passer maintenant plutôt aux réfugiés. le nombre de réfugiés et de migrants qui arrivent depuis les côtes turques en Grèce sont un défi c'est un flux qui semble reprendre sur les côtes grecques alors que l'hiver est là, les centres d'accueil sont débordés. Est-ce que la Grèce a un plan pour affronter ce défi? On sait que vous êtes très préoccupé par la question. Est-ce que justement il y a un plan pour cet hiver? Φορτώθηκαν το βάρο ολόκληρη τη Ευρώπη. Σηκώσαμε στι πλάτε μα το βάρο ολόκληρη τη Ευρώπη σε μια κρίση που ήταν η δυσκολότερη προσφυγική κρίση, η πιο μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, είναι μια δύσκολη συμφωνία. Ήταν όμω αναγκαία. Τουλάχιστον αυτή τη συμφωνία σταμάτησε αυτό το ανατριχιαστικό φαινόμενο των θανάτων καθημερινά στη θάλασσα του Αιγαίου. Σήμερα, στην ελληνική ενδοχώρα, υπάρχουν πάνω από 60.000 πρόσφυγες οι οποίοι είναι περήφανο γι' αυτό, ζουν σε εξαιρετικές συνθήκες. Είτε σε σπίτια, είτε σε οργανωμένες περιοχές, αλλά έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, έχουν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν συσίτηση έχουνε και στέγαση. Η κατάσταση στα νησιά δεν είναι το ίδιο καλή. Ακριβώ επειδή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση προσφύγων και μεταναστών σε μικρά νησιά και η διαδικασία που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε από τις διεθνείς συνθήκες για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου είναι μια χρονοβόρος διαδικασία. Προσπαθούμε όμω να το αντιμετωπίσουμε με όλε μα τι δυνάμει. Και βεβαίω έχουμε ήδη πάρει μέτρα και θα προβούμε άμεσα το επόμενο διάστημα σε μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του χειμώνα. Και ένα από αυτά είναι η ενοικίαση από δικού μα πόρου καταλημάτων, ξενοδοχείων για να ξεχυμωνιάσουν άνθρωποι που πραγματικά βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Ότι το προσφυγικό πρόβλημα, το μεταναστευτικό θα έλεγα πρόβλημα, διότι δεν είναι όλοι πρόσφυγες, είναι ένα πρόβλημα που ήρθε για να μείνει. Δεν είναι ένα ευκαιριακό πρόβλημα. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μια συνολική στρατηγική ως Ευρώπη και όχι αποσπασματικά. Pour une solution globale. Une dernière question rapidement. Euh, nombre d'officiers que la Turquie considère comme être à l'origine du coup d'État avorté en juillet 2016 se sont réfugiés en Grèce. Alors que le président Turc Recep Tayyip Erdogan est attendu ses prochains jours à Athènes, que ferez vous de ces demandeurs d'asile si Monsieur Erdogan demande leur extradition Je vais lui expliquer comme je l'ai demandé, η Ελλάδα είναι μια ευνομούμενη α, χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης όπου ισχύει απολύτω η διάκριση των εξουσιών. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ η εκτελεστική εξουσία για το τι θα γίνει με περιπτώσεις την αρμοδιότητα που την αρμοδιότητα για να αποφασίσει έχει η δικαστική εξουσία. Και θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε και αυτό θα συνεχίζουμε να κάνουμε. Όμως, ε, μια και με ρωτάτε, να σας πω ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα που είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Είναι ίσως όαση σταθερότητας. Να, λοιπόν, ένας ακόμα σημαντικός λόγος, πέραν από τον οικονομικό λόγο για τον οποίο α, τα σενάρια του Brexit ήταν σενάρια που α, στερούνταν σοβαρότητας. Α, η Ευρώπη Χρειάζεται βεβαίως και την σύγκληση την οικονομική, τη συνοχή την κοινωνική, χρειάζεται και την ασφάλεια, χρειάζεται και τη σταθερότητα. Γι' αυτό χρειάζεται την Ελλάδα. Και βεβαίως γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται την Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι σχέσεις με τους γείτονές μας ήταν, πάντοτε, δύσκολες σχέσεις, αλλά η Ελλάδα είναι πάντοτε μια δύναμη ειρείης, μια δύναμη συνεργασίας, μια δύναμη που μπορεί να προσδώσει θετικά όχι μόνο στην περιοχή, αλλά στην προσπάθεια συνολικά της Ευρώπης να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο στο, στη διεθνή σφαίρα. ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο τέλος αυτής της